Ο Μόλι είναι όλα εντάξει ε, π, ε, φυσικά Τα πάντα είναι διαφορά Ο ΙΡΟΣ ΛΑΜ πήμερα πανταστική mm -hmm. Κι όλα μοιάζουν να'ναι ωραία mm -hmm. Ωραία! Πιο πολλοί από εμάς έχουμε λεφτά mm -hmm. Γιατί όλα μοιάζουν να'ναι ωραία Ε, hey, είπε Σε δυο λες και έτσι να δω Για να κάνω όλα όσα νομίζω ότι αγαπώ mm -hmm. Να μην φοβάσαι Γιατί όπως σου είπα και πριν Όλα μοιάζουν να'ναι ωραία Θεάτρο και κούμπου Εδώ κοίτας τη λίγα Θα το κάνουμε αφού Είμαστε αιτιόδοξοι Ναι εμείς Όλα μοιάζουν να ωραία Όλα μοιάζουν να είναι ωραία Φύστη στιγμή Όλα μοιάζουν να είναι Συγγνώμη Ωραία